Чорноморець проти київського Динамо на виїзді матч Та він був би цікавим навіть якщо б просто всередині тура стояв, а тим паче, якщо тут команда одна з них вийде до фіналу, ми продовжуємо постійно говорити про те, що Динамо фаворит в таких протистояннях. Ми дивимося на склад, але забуваємо про гру. Команда в цьому сезоні ні в кого з прямих конкурентів не виграла. За великим рахунком, вони вже перестали бути конкурентом для Динамо, тому що Динамо опустилися на четверту сходинку. Вигравали у металіста, таке було. А окрім цього, навіть з Чорноморцем були проблеми. Тому, залишаючись фаворитом, київське Динамо не вірю, що переможе з великою перевагою. І цілком можу повірити в те, що Чорноморець зможе пройти далі. Ось чи виграти, чи це. Трапиться, там, наприклад, в екстратаймах, серія пенальті. Але чомусь здається, що тут шансів, якраз у чорноморця, не менше в цьому протистоянні. Був спад у команди Григорчука на початку, коли розбіглися легіонери, залишився Матус. Заблукав, мабуть. Хотів бігти, потім куди бігти, не знаю. І вони призвичалися грати навіть з нинішнім складом. Складом, який став суттєво слабшим. Ця команда, я думаю, що Мені б хотілося, принаймні, бачити її у фіналі. Вона не є фаворитом протистояння, але не є аутсайдером. Якщо в Чорноморці зараз грає Дольф Тейку. А Дольф Тейку, який є прекрасним атлетом, спортсменом. Але коли дивишся на його позиційну гру, то він, безумовно, має виступати в якихось комічних передачах. Він має просто розважати цим публіку. І навіть він, цей реальний клоун від футболу, він сьогодні допомагає команді. Чому б тоді їй не симпатизувати? Вони можуть зібрати команду навіть з таких саме персонажів. Не футболістів, а персонажів.